اكل حالم بالليل I'm ده سارح فيك وانا كان صوتك عندي بيروح بعيد وانا ده I'm لك كل حاجه انا خايف عليك انا خايف عليك يا حبيبي يا حبيبي صل على اللي ابو راجل واللي بيقدم الشمال كده على سافة رجل واحد رحل اسف يا بابا الدنيا دي كده ملها اسف يا الدنيا يا حبيبي وحدي بقى Uh oh, my God. Esto es la herencia. Esto es la herencia. Esto es la herencia. Con mi corazón. en la cabeza. Estoy en la cabeza. Estoy en la cabeza. Estoy la cabeza. Estoy la cabeza. Estoy la cabeza. Estoy la cabeza. Estoy la cabeza. قول لا يا يا اشوفك غير كده يلا انت بتاكلك